يا الله خرقك بالليل ولا قلب ولا حوته طلع اللين. ما مالك يا فصيح فين عقها كده تمادي علي بكل فاخر حريه البحر لا لا لا لا كمان واقي مكرعين اخرج لك الان اكتر تمادي لان طلبك مرفوض خرحت الالف اللي بعده اهم شيء ضمن مصروف الجوال دنيا والتاني لخب، لاني تفافيل مش لخب. فينك يا برزت؟ شتمات. يا ابني الكيلو ب 12 غالي. شل لك عيد لقط لك وروح. كذا عيال بقول لكم اسحبونا، بقول لكم واحد اثنين تسحبونا. لا لا اسحبونا لا آه. لا. مع اخ الاهبل. <تصفيق>